يا سائلي عن هوى المحبوب لا تسأل تمحي جواب للذي يقرأ ودي يجهل يا سائلي عن هوى المحبوب لا تسأل تمحي جواب للذي يقرأ ما عرف شي ما مغيره عني وما نحوال ما عرف شي مهم غيره عني وما نحوال من بعد ما كانت الجنه لنا الاثنين من بعد ما كانت الجنه لنا الاثنين الله لا غيبك عني ولا أخلك يوم يذي فراقك سلام عيني لذيذة كيل الصا علي صاي ماقدر وقت ترجع كيل في الهوى في انا الوحيد المعذب في الهوى يا ناس مالي شارك في العذاب غرقان قلبي الحساس قد ضقت يكون المصايب عينات واجناس قد ضقت يكون المصايب عينات واجناس أما فراق الحبيب يا ناس جنني أما فراق الحبيب يا ناس كم جيت بالصدق كم غلط كم غاويت كم صحت يا ناس كم راشد كم داريت كم جيت بالصدق كم غاويت قلبي <muchos>